Гратися. Гойдалка, язичок... Помісимо тісто. пе пе пе пе пе пе пе пе А тепер насмажимо млинців. Язичок широкий. Смачні млинці. Губки облизали.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 Коли ми сюди приїхали на хутір, у мене, у мене по-перше, таке було просто бажання спілкуватись з людьми, тому що там ми сиділи в квартирах, там ми боялись вийти, десь щось сказати, десь щось цей. От. І перші мої сусіди, у них хлопчик не вимовляв звук «р», я просто запропонувала.